السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا متابعيني عاملين ايه يا تكونوا بخير اهلا وسهلا بكم مع حلويات ومأكولات توته النهارده هنعمل زي ما أنتوا شايفين آه خبز على شكل كتاب آه او فطائر على شكل كتاب آه شكلي المعجنات زي ما انت عايزه أحتاج نص كوبايه زيت كوبايتين دي معلقتين نشا كبار كمان معلقتين سكر كبار معلقه كبيره خميره فوريه ونحتاج ذره ملح وكمان كوبايه ميه للعجن ممكن تحتاجيها كلها نصها ربعها على حسب الدقيق اللي معاكي خلاص كده انا هجيب بوله وطبعا لازم يا ولادي آه ننخل الدقيق بتاعنا عشان خاطر آه طبعا لازم يتنخل في المعجنات والكيك والحاجات دي عشان بتدخلي الهوا جواه كوبايتين اهم الدقيق هنخلهم تنخلوهم مره واثنين انا نخلهم قبل كده بس انا هوريكم المره الثانيه قدامكم يعني بطريقه بسيطه خالص حاولوا ان شاء الله تجربوا وصفتي دي وتفرحوا ولادكم لان المخبوزات اصلا ريحه المخبوزات بتبقى ما شاء الله بتديكي طاقه ايجابيه في المكان بننخل دي على مهلك تمام وخلي بالك ونضفي حواليك وانت بتشتغلي في المطبخ عشان خاطر برضو يعني ايه تحسي ان اعصابك مرتاحة خلاص كده انا نخلت الدي وهضيف بقى مع معلقتين كوبرنيشة معلقتين سكر ومعلقة خميرة فورية وهنحط زرة الملح خلاص وهنقلب المكونات الجافة مع بعض زي ما انتم شايفين لازم تتقلب كلها عشان خاطر ما تبقاش مثلا العجينه بتاعتك حته وحته فيها مثلا سكر وحته لا لازم تخلطيها الاول مع بعض بعدين بضيف الزيت بتدعكي بقى الزيت مع المكونات بتاعتك وتحاولي تخدمي العجينه كويس جدا عشان خاطر كل ما بتعجني فيها وبتخدميها بتديكي نتيجه احسن من ما كنت عايزاها خلاص انا هوريكم العجن ازاي هياخد كميه قليله برضو من الميه بالراحه وانتي بتحطي الميه بتاعتك حبه حبه عشان خاطر العجينه برضو ما تبقاش لينه جدا معاكي عشان تعرفي تلميها خلاص انا بعجن بس في البوله دلوقتي وبعد كده انا هفردها معاكم على الرخامة هوريكم برضو الطريقة اللي هي ما تتعبكيش في العجن على الرخامة على طول بت بتشغليها لغاية لما تلاقي العجين مش لازق في ايديك يبقى كده احنا العجينة بتاعتنا خلاص اتعجنت كويس بس انا هفردها طبعا معاكم لغاية لما ما الاقيش عجين خالص لازق في ايديك الطريقه بسيطه خالص والبنات اللي هم حابين يجربوا الوصفات وبيبقوا مكسلين او مفيش تشجيع من من مامتهم وبتخاف عليهم مثلا من وقفه البوتاجاز وقفه الفرن لا سيبيهم يشتغلوا سيبيهم يتعلموا وانتي معاهم مره على مره ان شاء الله هتلاقيهم بيعملوا احسن احسن مننا كمان خلاص بنشغل العجينة بتاعتي كده هوريكم ازاي لازم تكون العجينة ما تلزقش في ايدك يبقى كده احنا خلاص قلنا عجنتنا اتعجنت كويس شايفة ياريت باذن الله لو اول مرة تشوفوا قناتي لو عجبكم الفيديو باذن الله ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من حلويات ومأكولات توتا وكمان تشجيعا لنا عشان نستمر بإذن الله تعالى في تقديم وصفاتنا اللي هي بسيطة جدا وبمقدير بسيطة جدا او شايفين شايفين العجينة بتاعتنا بتفضلي بتشغليها كده لغاية انا هوريكم ايديا ازاي ما عجين خالص يبقى كده خلاص هحطها احطها في البوله بتاعتي وهنخمرها اهو شايفين ما شاء الله طريه جدا ما في ايديك هدهن زيت في البوله وهسيبها من ساعه لساعتين عشان تخمر يا دي معلومة على فكرة للمخبوزات والمعجنات والحاجات دي ما تطوليش مدة خمران العجين بتاعك عشان خاطر هما أقصى مدة ساعتين بتخليها في مكان دافي في الثلاجة من ساعة لساعتين تمام عشان بعد كده لو طولت في الوقت العجينة بتحس انها مقطعة وبتحس كمان إنها ريحتها الخميرة باينة فيها جداً وما بتبقاش كويسة خلاص أنا كده خمرت معايا وخدت كوبايه إلا ربع مية تمام خليكم معايا ونشوف بقى الكتاب اللي إحنا هنعمله النهاردة من المعجنات اكتبي فيه بقى كل اللي انت عايزاه ده كتاب حياتك أنتي وكتاب مطبخك ظبطي الدنيا بقى بتفرغي الهوا من العجينه بعد ما خمرت طبعا ما تشتغليش بيها على كده شايفين ما شاء الله العجينه طريه جدا طبعا هي ممسوحه الرخامه بس برده لازم بمسك منديل بتاع المطبخ ومشي عليها برضو عشان خاطر ما يكونش فيه شوائب ولا اي حاجة على الرخامة. اهو هفرد بقى العجينة بتاعتي دي. عندك بقى اللي هي النشابة العادية اللي الفرادة دي اشتغلي بيها زي ما انت عايزة. لو عايزة تعمليها بايدك ما عندكش النشابة او كده. ولو ما بردو برضو الـ الـ القطعة دي أعملها بإيدك وهتتفرد بإيدك وتبقى زي, زي الفل بإذن الله كل واحد على حسب إمكانياته وحسب الموجود عندك خلاص أنا بفرد عجندي دي كويس جدا زي ما أنتوا شايفين كده لإني أنا عايزة أعملها رسمة آه ورقة الكتاب بتزبطيها زي ما انتي عايزة. خلاص على فكرة العجينة دي اللي احنا عملناها ممكن هتعملي بها البيتزا تعملي بها جميع المخبوزات طريقتها بسيطة جدا. واضافة النشا كمان للمعجنات بتاعتك آه معلومة كمان للكيك. ما شاء الله بيخليه فاتح وهش جدا. خلاص عايزة بقى تزود القيمة الغذائية أه بدل المية تحطي لبن أه عايزة تعجنيها باللبن تمام دي حسب المقدرة بس أنا بوريكم الوصفة بالمية عشان خاطر اوريكم ازاي ان هي بقلل مقادير بتتعمل أنا هجيب صاج وده هنا زيت طبعا خلاص هحط في العجينة اللي أنا فردتها شايفين مربعة ازاي هحطها بقى في الصاج بتاعي عشان خاطر اضبطها معاكم على الشكل اللي احنا عايزينه واللي الوصفه بتتكلم عليه انا قلت نجدد من التشكيل المعجنات بتاعتنا وبتحطيها طبعا احنا اه لما خمرة العجينه انا مشغله الفرن على درجه حراره اه 200 ولو ما عندكيش اه طبعا درجات في البوتاجاز خليها شغالة على العادي هي ما بتاخدش وقت لإن طبعا هي رقيقة بتظبطيها كده بالقطعة بتاعتك بقى لو عندك سكينة تمام ما فيش حاجة تقف قدامك اي حاجة موجودة معاكي في المطبخ اشتغل بيها انا بساوي الاطراف بتاعتها لاني عايزة الشكل يبقى شكل الكتاب تمام يا ولادي الطريقة على فكرة مش صعبة خالص بتفنيني بقى في المعجنات زى ما انت عايزه اهم حاجة الولاد يفرحوا لما يلاقوا حاجة جديدة مثلا شايفينها قصادهم بتحاول تظبطي الدنيا كده معاكي خلاص وكل الزيادات دي بتتشال بتستعمليها بقى في اي حاجة عايزة تعملي فينو بيها عايزة تعملي قرص عايزة تعملي بيها اي حاجة تخطر على بالك شكليها عشان خاطر طبعا مش هينفع انها تتشال في الفريزر لان احسن حاجة الحاجات الفريش اما بتعمليها وتشتغل بيها على طول خلاص انا طبعا جايبة شوكه وهخرمها عشان خاطر انا مش عايزاها تبقى مرفوعة خلاص كده هنخرم العجينه بتاعتي كلها انا برضو يعني ايه انا بتكلم مش بسرعه عشان خاطر نفهم مع بعض ازاي الطريقه بتتعمل انا بقى برضو في نص الكتاب طبعا في او كشكول او اي حاجه يعني هي رسمه كشكول او كتاب اللي انت عايزاه تمام عملت حاجه كده زي اللي هي السوسته اللي هي بتبقى في الكشكول السلك تمام وهوريكم ازاي بنحطها على العجينه كده اهو شكلها حلو جدا وكمان بتطلع من الفرن مش عاليه لان طبعا إنتي فرغتي الهوا بتاعها برضو بالشوكه خلاص كده وهندهنها بيضه وعليها فانيليا وتدعكي كويس جدا تضربيها كويس جدا وتدهنيها بقى كلها بالفرشه خلاص عايزين الفكرة بسيطه وتجديد في المعجنات بتاعتنا يا ريت تجربوها ان شاء الله باذن الله تعجبكم شكلوا الاشكال اللي انتم عايزينها بالمعجنات بتاعتكم العجينه بتبقى بسيطه جدا اشتغلي بيها نفس المقادير عايزه تزودي بتزودي المقدار بتاعك هو الكيلو كيلو الدقيق لو عملتيه مثلا معجنات بياخد معاكي برضو يعني ثلاث معلق سكر ومعلقتين او معلقه ونص خميره فوريه تمام كوبايه زيت و المية على حسب الاحتياج و الملح موجودة معنا في المعجنات والكيك لانها تعتبر سنة وبتخلي برضو الملح بتاع الاكل او السكر بتاع الاكل بيتظبط زرة الملح دي خلاص انا دخلا بقى الفرن على الشبكة في النص مش هتاخد وقت معانا خالص ونحاول نخلي بنا لغاية لما تستوي معانا انا كده خلصتها شايفين طريه ازاي نكتب بقى مع بعض نكتب بقى كتاب حياتنا اللي انتو عايزينه تكتبوه الكتاب او الكشكول او اي حاجه انتو طبعا هتسموها زي ما انتو شايفين كده القلم اتقصف معايا اهو تكتبوا الدنيا هتتزروت دلوقتي. حدوا بالكم. بس ساحت اهي بس ما معناش بقى أستيكا. لا احنا هنزبط الدنيا كده ان شاء الله. تمام? ياريت وصفتي تكون عجبتكم النهاردة. اتمنى تجربوها. ما تنسونيش لايك وشير واشتراك في القناة وتف...